يا بدر يا اهل زمعت يومك زمعت اللي جاي يهنيكي لك يا الغلا يوم من ما تمنيتي مليون مبروك لك يا بدر يهديها نجاحك اجمل هديه لاهلك اهديت مبروك مبروك للمجد يا بدري قلت الشهاده وللقمة تعليت مليون مبروك لك يا بدري نهدي نجاحك اجمل هدي لاهلك اهديتي يا بدر يا بحس بحس اليوم بحس كل جاي يهديكي لك يا الغلا يوم من ما تمنيتي المجد فاح العطر بسام الهمة يا الضلع يا للحلم حققتي تدري يا نجم امسكالك في السماء عالي اليوم نورك سطع بالعلم وشرق فرحة عادل يا ظن عمره متميزه ناجحه ورأسه ارفاعتي وابوك عادل فعله يسبق دايم القاره رمز العطا تحت ظل ارضي وكبرتي وياكل غلاشك حالك كله وحصريا على زفات نجوم الفرح